Mm . -hmm. سب سے پہلے آپ کو اہم خبر دیں سوئی صدرن کی پچاس ملین فٹ گیس سوئی نوزرن کو دیے جانے کا انکشاف سامنے آیا ہے جس کے باعث شدید سردی میں بلند خپت کے دوران سندھ میں گیس پریشر مزید کم ہو گیا ہے ترجمان سوئی صدرن کا کہنا ہے کہ تین روز کے لیے گیس سوئی نوزرن کو دی ہے ترجمان کا بتانا ہے کہ صنعتوں کے کیپٹیو بجلی گھروں کو گیس ناغا یقینی بنا جائے گا